السلام عليكم أعتقد كده الكل سمع الصوت أنا كنت كيف الصوت بس في انتظار الوقت بالضبط يكون خمسة علشان ننتظر الجميع بس أعتقد كده كلكم سمعيني اللي سمعني بس يكتب رقم واحد عشان أتأكد أنكم كلكم معايا ما شاء الله طيب. <تصفيق> عماد يعني كتبت مليون واحد ما شاء الله اهلا وسهلا فيكم اهلا وسهلا طيب يعني انا متوقع اليوم العدد هيكون جدا كبير فعشان كده سويناه ويبينار ما سويناه ميتنج لانه العدد في المدارس كلها في جميع الفروع تقريبا كمعلمين يوصل فوق ال 500 وشوية يعني بس اللي ظاهر عندي لا مو كتير شكرا يا أساتذة أستاذ أحمد حلمي أستاذ أحمد عطية شكرا قول سمعني سامعني مضبوط تمام الحمد لله طيب دحين الساعة خمسة أنا طبعا حسجل اللقاء بحيث إنه اللي ما قدر يحضر أو يعني يكون عندكم للاحتياط وأرسله لإدارة المدرسة واللي هيحتاجه بعد كده هيلقاه إن شاء الله تمام طيب نبدأ علشان نحترم طبعا التزام اللي حضر في الموعد واللي ما حضروا ان شاء الله يلحقونا في في اللقاء ان شاء الله العدد يكون اكثر من كذا عشان الكل يستفيد تمام وفيكم الخير والبركه طبعا اهلين استاذه اريج وعليكم السلام طيب بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اتمنى اني ما اكون يعني ازعجتكم في يوم السبت ولكن احنا ارتئينا انه يوم السبت حيكون مناسب للجميع لانه في ايام الدراسه العاديه في معلمين بيشتغلوا طبعا فتره صباحيه وفي معلمين بيشتغلوا فتره مسائيه فالتوفيق بين الموعدين جدا صعب فقلنا نخليه الموعد يقدر الجميع يحضروه فقلنا يوم سبت حيكون مناسب وان شاء الله ما نكون متجلين عليكم فيه بامر الله ونستفيد طبعا انا هعرض عليكم برزنتيشن الحين عن برنامج اعناب للمدارس وبعد ما نخلص هبدا اخذ منكم الاسئله ونجاوب عليها لو في اي استفسارات لو في اي مشاكل واجهتكم في التسجيل او في الالتحاق طيب تمام سامحوني اذا ما حشوف الشات طول الوقت بس هحاول أن يكون دائما قدامي واشوف اوكي طيب نبدا بسم الله طبعاً مدارس الأندلس من المدارس الأوائل في الاشتراك في برنامج أعناب للمدارس وهو برنامج لتدريب المعلمين عن بعد. اشتراكنا بدأ مع المدرسة السنة اللي فاتت كان مقتصر على مدارس البنات أو فروع البنات فقط مدارس البنات هذه السنة مع تجديد الاشتراك تم ضم أقسام البنين أيضاً للاشتراك اليوم إن شاء الله الجلسة حتكون عن تعرفية أكثر حنتعرف على المنصة حنتعرف على البرنامج برنامج عناب للمدارس اللي انتم مشتركين فيه كمدرسة حنستعرض مجالات التدريب البرامج التدريبية المندرجة تحت هذه المجالات وأيضاً حنتعرف على آلية التواصل والمتابعة والتحفيز اللي حتصير من المنصة مع المعلمين يعني معاكم مباشرة ودي أهم نقطة في الجلسة اليوم علشان دايما نتأكد ان احنا في حالة تواصل دائم بيننا وبين بعض أول شيء قبل ما نبدأ ونتعرف على المنصة خلينا نتكلم ليش تطوير مهني السؤال الذي يطرح نفسه ليه تطوير مهني والإجابة واضحة جدا انه التطوير المهني للمعلمين هو المؤثر الأكبر على رفع معدلات الطلاب في مقولة مشهورة جداً أنه جودة النظام التعليمي لا يمكن أن تتجاوز جودة معلميها يعني ما في نظام تعليمي حيصعد أو حينمو أو حيتطور بدون تطور المعلمين بدون جودة المعلمين تمام طيب السؤال اللي بعده قبل من تعرف المنصة الكل بيسأل ليه التحق بدورات عن بعد؟ ايش ايش اللي يجبرني اني التحق عن بعد؟ الاجابه بمنتهى الاختصار انه ما كان خيار بالامس اصبح ضروره اليوم، احنا في يوم وليله تغير النظام التعليمي وتغيرت حياتنا في يوم وليله بالضبط. إحنا أمس كنا في المدارس وكنا بندرس في الفصول وكنا عايشين حياتنا طبيعية تاني يوم يوم وليلة بالضبط اتعلقت الدراسة توقفت المدارس صار التعليم عن بعد. فالأزمة الحالية اللي إحنا بنمر بها غيرت طريقة تعلمنا غيرت طريقة عملنا حتى غيرت طريقة تواصلنا ببعض وفي وقت قياسي هو يوم وليلة إحنا كنا أمس في حال صحينا تاني يوم بحل فده سبب ده سبب الالتحاق بدورات عن بعد. ده سبب انه احنا اهتمينا انه المنصة توصل لأكبر عدد ممكن من المعلمين ومن المدارس منصة اعناب هي منصة رقمية يعني بتعتمد في التدريب على نظام التعليم المفتوح منهجية التعليم المفتوح موكس المنهجية التعليم المفتوح بتدعم التطوير المهني للمعلمين والمعلمات وكل العاملين في القطاع التعليمي. من مميزات التعليم المفتوح اللي هي بتتميز بها منصة أعناب هو إمكانية الوصول الدائمة للمحتوى في أي وقت من أي مكان. ما في معلم مجبر على ساعة معينة إنه يدخل التدريب أو يوم معين إنه يدخل التدريب. مو معنى انه مثلا خلاص خلص المحتوى ما يقدر يرجع مره ثانيه لا هو طالما التحق بالدوره طالما التحق بالمنصه المحتوى متاح لي مدى الحياه يقدر يدخله ويشوفه طول عمره خلاص هو موجود على طول ومتاح له مو علشان خلصه خلاص ما حيشوفه مره ثانيه موجود دائما ايضا المدربين متميزين جدا في, في مجال التعليم اكاديميين يعني احنا بنحرص ولو تلاحظوا من خلال شراكاتنا ان يكون المدربين اكاديميين يعني شراكاتنا مع اكاديمية الملكه رانيا في الأردن مع كيمبريدج في لندن مع معهد الذكاء الرقمي في سنغافورة مع جامعة دار الحكمة هنا في جدة لتقديم دورات مع إمكان التعليمية أيضا في تقديم دورات فلو تلاحظوا انه إحنا دايما حريصين في الشراكات مع الجهات اللي احنا بنتشارك مع انه يكونوا اكاديميين متميزين محترفين في مجال التعليم حتى نقدم يعني محتوى بالجوده المطلوبه لكل المعلم ايضا ما يميز المنصه ان المحاضرات كلها مسجله طبعا في محاضرات بتكون لايف زي اللي احنا مسويينها دحين مع الدورات على حسب المدرب وبتكون دائما في الاطلاق الاول يعني اول ما دوره جديده تنزل لازم بيكون في لايف وبينار زي اللي احنا مسويينه ده بيلتقي كل المدربين مع المعلمين اللي هم مسجلين في الدوره ويطرحوا الاسئله بيستفسروا عن الدوره اكثر بيكون في تواصل بينهم وبين المدرب مستمر في الإطلاق الأول خصوصاً الإطلاق الأول فعشان كده لازم نكون دايماً حريصين إنه إحنا نلتحق بالدورات الجديدة أول ما تطلق أو ما تقدم على المنصة عشان نحضر مع المدرب اللايف ويبنار من المكونات أيضاً لدورات أعناب إنه في قراءات إثرائية بتكون إضافية على كل دورة بتكون طبعا فيها فيديوهات، فيها كتب، فيها مقالات، على حسب كل مدرب ايش بضيف في القراءات الاثرائيه او المصادر الاضافيه للدوره. ايضا في انشطه واختبارات احنا بنسميها مهام ودي طبعا بتدخل في ضروره اجتياز الدوره، يعني اجتياز المعلم للدوره مرتبط بانهائه وتسليمه لهذه المهام، سواء كانت انشطه او اختبارات مطلوبه. من كل معلم فرضها المدرب في الدورة حكته بالنسبة للتفاعل والمشاركة اللي بتتم على المنصة في ثلاثة آه أنواع أولا اللقاءات زي اللي إحنا اللقاء اللي مسوينه تكلمنا عنه بيكون مع المدرب بيكون في نقاشات أو مناقشات جماعية على المنصة على صفحة اسمها صفحة النقاشات أيضا في متابعة المدرب المستمرة آه على المنصة من خلال إطلاق دورته. فدي طريقة التفاعل والمشاركة بشكل يعني أنا بسطت أعناب في الشريحة دي بشكل عام عن المنصة وإنتوا طبعا لما تدخلوا وتسجلوا في المنصة هتعرفوا عنها أكثر هتدرسوها أكثر وحيكون في عندكم أسئلة أكثر وإحنا دايما عندنا الكريسب في كده يكون مكان محدد في كل دورة اللي هو خانة المحادثة أو أيكونة المحادثة بيتم فيها آه كتابه الاسئله والاستفسارات من المتدربين وبيتجاوب عليها على طول فورا دايركتلي يعني تمام طيب آه مثلا كم عدد المتدربين في المنصه احنا دحين عندنا أربعين او اكثر من ألف مستخدم مواضيع المنصه كلها بتشمل تطوير مهني تطوير شخصي للمعلمين والتربويين عدد ساعات الدورات بتتراوح ما بين الثمانية ساعات للعشرة ساعات تدريبية وبتكتب في الشهادة الشهادة بتكون من أعناب والجهة المتعاونة يعني الختمين بيكونوا على الشهادة لما تكون الشهادات أو سوري لما تكون الدورات من شركائنا يعني مثلا دورة مقدمة من جامعه دار الحكمة أو مقدمة من أكاديمية الملكة رانيا أو من شركة مع أه الذكاء الرقمي في سنغافوره او كامبريدج الشهاده اللي بتطلع لازم تكون فيها ختم اعناب وختم الجهه الشريكه تمام طيب آه زي ما تكلمنا هذا المحتوى الدوره ده محتوى كل دوره يكون في محاضرات تدريبيه لازم نحضرها مهام لازم آه نسويها ونسلمها نقاش الكتروني يومي او رقمي يومي على المنصه محتوى علمي مكتوب، في قراءات اساسيه اللي هي محتوى الدوره نفسه، وفي قراءات اثرائيه، وايضا في مصادر اضافيه زي المقالات والكتب، مواقع الكترونيه، روابط دورات الكترونيه اخرى لتساعد المتدربين على او تثري محتوى الدوره والمتدربين. طيب، دحين نتعرف على اعناب، برنامج اعناب للمدارس، البرنامج نفسه اللي اشتركت فيه المدرسه. طيب في أحد كاتب لي للمعلمين والتربويين أنا قلتها غلطت في القواعد طيب أوكي للمعلمين والتربويين شكرا جزيلا أنا مش عارفة مين اللي كتب لي بس أشكركم من القلب هعدلها حاضر أوكي التعريف برنامج أعناب للمدارس البرنامج هو عبارة عن اشتراك سنوي للمدرسة اشتراك سنوي مو مو سنه دراسيه لا سنه كامله من 12 شهر مميزات الاشتراك السنوي انه بيسمح لمعلمي المدرسه بالانضمام للدورات المقدمه على المنصه مجانا لمده سنه كامله تمام وايضا بيسمح للمدرسه بالحصول على ثلاث تقارير تفصيليه عن اداء المعلمين وتقدمهم وده هنتكلم فيه لاحقا بالتفصيل برنامج أعناد بالمدارس بيضمن الإشراف والمتابعة المستمرة سواء متابعة مسؤول البرنامج أو متابعة خبير أعناب التعليمي على الدورات نفسها في المنصة أو المتابعة الفنية والتقنية 24 ساعة وأيضاً توجد حقيبة التقييم وقياس أثر التدريب لبعض الدورات وحسب طلب المدرسة. يعني بمعنى أنه في دورات معينة هيكون فيها حقيبة تقييم وقياس أثر للتدريب هيستخدمها المشرفين الأكاديميين عندكم في المدرسة لقياس أثر التدريب على المعلمين لدورات معينة وبعد كده هتصير في كل الدورات أيضا من مميزات البرنامج الشهادات في عشر شهادات للمدرسة هتكون المعلمين المتميزين ضمن التعاقد اللي هم أو ضمن الاشتراك السنوي اللي تعقدوا عليه معنا، تمام؟ غير كده كل المعلمين بيحق لهم شراء الشهادات على المنصة بالأسعار الموجودة على المنصة وبأسعار جدا إحنا حرصنا إن هي تكون رمزية لتناسب ظروف جميع المعلمين، تمام؟ طبعا آه الاختلاف بيكون او اختلاف السعر بيكون حسب جهات اعتماد الشهادة يعني مثلا احنا ما بنقدم دورات من اكاديمية رانيا يعتهدوا سعرها غير دورات دار الحكمة غير دورات او سعر دورات مع الذكاء الرقمي في سنغافوره غير دورات اعناب نفسها فعلى حسب الشراكات بتكون اسعار الشهادات بس كلها يعني متقاربة جدا في نفس الرينج تمام؟ في سؤال كثير بيجينا إيش الفائدة اللي هتقود علي أنا كمعلم من اشتراك المدرسة في برنامج أعناب للمدارس أولا كمعلم أنا حضمن التطوير المستمر أنا ما, ما يعني خلاص ما صرت يعني ماني مضطر أنتظر إلين ما مثلا يقولوا لي والله في دورة كذا أو هنعلن عن دورة في مركز كذا ولازم تروح تحضرها لا خلاص دحين أنت عندك منصة حاجتك أنت مشترك فيها مسجل فيها. دوراتك بين إيديك في مكانك كانت مكانك في وقتك اللي يناسبك أنت. ما أنت مضطر أبدا لا تروح في مكان تاخذ تدريب أو دورة ولا ترتبط بموعد. خلاص أنت متاح ليك التدريب في أي وقت في أي مكان فأنت ضامن التطوير المستمر والتطوير المهني المستمر على الصعيد الشخصي وبالأريحية والمرونة اللي تناسب ظروفك. السبب الثاني أو الفائدة الثانية هي الجودة زي ما تكلمنا محتوى التدريب عالي الجودة جداً مقدم من خبراء أكاديميين في مجال التعليم وباللغة العربية وهذه هي الميزة اللي بتميزنا عن المنصات العالمية الأخرى المحتوى الإنجليزي متوفر بشكل جبار سواء على المنصات زي Udemy, Udacity, كورسيرا جبار ولكن باللغة الإنجليزية إحنا حرصنا أنه إحنا نأخذ نفس الجودة للبرامج المقدمة باللغة الإنجليزية ونحولها إلى برامج مقدمة باللغة العربية ليستفيد معلمينا في الوطن العربي وإحنا مصرين على هذا التميز ومصرين على أنه منصتنا تظل إن شاء الله وتستمر باللغة العربية أيضاً اللي بيميز الدورات أو بيميز الاشتراك في هذا البرنامج الشهادة إنه بإمكانك بإمكان أي معلم طلب شهادة اجتياز الدورة بمجرد ما انتهى من الدورة والشهادات دي طبعا ترفق في ملف كل معلم لدعم مسيرته المهنية وبتضاف طبعا إلى ساعات التطوير المهني الخاصة بكل معلم ده بالنسبة للفائدة اللي تعود على المعلم من الاشتراك في برنامج أعناب للمدارس طيب السؤال المهم إيش هي المعلومات؟ التي ستتوفر للمدرسه من خلال التقرير، احنا قلنا انه في ثلاث تقارير تفصيليه هترسل لاداره المدرسه من المنصه بعد كل سمستر، يعني بعد الفصل الدراسي الاول، الفصل الدراسي الثاني والفصل الصيفي. طيب ايش اللي بيكون موجود في هذه التقارير؟ بيكون في الاداء والاجتياز والتميز. الاداء بمعنى مستوى اداء المعلمين على المنصه والدورات التي تم الالتحاق بها يعني المعلمين اللي التحقوا مين هم كم دوره التحقوا فيها اكملوها ام لم يكملوها طب كم دوره اكملوها طيب ننتقل للجزء الثاني طب الاكمل الدورات كم نسبه اكمالهم كم نسبه اجتيازهم اللي حصلوا عليها في الدورات طيب التميز التميز يوضح قائمة بالمعلمين المتميزين في الدورات التميز هنا له معايير مختلفة إحنا كمنصة يهمنا نقطتين مهمين جدا أو معيارين مهمين هو المعيار عدد الدورات اللي بيلتحق بها المعلمين يعني في معلم مثلا بيلتحق ب30 دورة تمام ولكن المعيار الثاني اللي بيكمله كم اجتاز منها وكم نسبة اجتيازه؟ فالاثنين مرتبطين ببعض المعيارين يعني مو مو معيار اساسي او هو ده المعيار الـ الـ الـ النجاح الرهيب انه المعلم يلتحق ب30 دوره وخلاص لا هو لازم يعني النجاح انه يكملها ويجتازها هو ده فهو ده التميز انه المعلم محمد التحق ب دوره اكمل منها 18 واجتازها في الحاله دي هو متميز التحق ب 15 دوره اكمل ال 15 واجتازها اذا هو متميز فدي طبعا بيروح بتتكتب ايضا في التقرير. فدي بصفه عامه معلومات التقرير اللي بتتوفر للمدرسه. تمام؟ طيب نكمل الحين هندخل على النقطه الثالثه اللي هي استعراض مجالات التدريب والبرامج التدريبيه المندرجه تحت هذه المجالات. طيب أول مجال هو التطوير الذاتي المهني. لكل المنسوبين سواء إدارة، سواء معلمين، في أي مراحل، هذه الدورات للكل. تطوير ذاتي مهني. مهارات التدريس في القرن ال21، طبعًا اللوجو اللي بيكون فوق ده، جامعة دار الحكمة يعني الدورة مقدمة من بالشراكة بين أعناب وجامع الدار الحكمة والاثنين لوجو هيكونوا على الشهادة تمام؟ فعندنا مهارات التدريس في القرن الواحد والعشرين القائد المؤثر القائد المؤثر مو شرط تكون للقيادات فقط ولكن في معلمين أيضا قادة في مجالهم فالقائد المؤثر ممتازة للكل عقلية النمو طبعا عقلية النمو من أهم الدورات اللي لازم الكل يحضرها أو دايما المعلمين بيحضروها أول شيء على المنصة لأنه احنا يعني تعودنا على العقلية الثابتة والعقلية النامية هذا كل يبغاله يعني لازم نحضرها يعني أنا شخصين حضرتها أوكي آه الدورة اللي بعد كده كوتش طلابك دورة تجويد مهنة المعلم اللي هي المعايير المهنية للمعلمين في السعودية من أهم الدورات اللي على المنصة الإرشاد المهني للمعلمين كيف المعلم يكون مرشد لزملائه مو مرشد طلابي، لا احنا هنا بنتكلم عن التطوير الذاتي المهني للمعلم، فكيف كل معلم يقدر يكون مرشد مهني لزميله. ايضا انا والاخر، انا والاخر يعني تعتبر كوتشنج ايضا وبتتكلم عن العلاقات الانسانيه في التعليم، واعتقد احنا كلنا محتاجين الدوره دي في الظرف اللي احنا فيه دحين وفي المحنه اللي بنمر فيها. يعني. هي يعني دوره بتوضح او بتظهر كيفيه التعامل مع الاخرين سواء طلاب، زملاء، مديرين قادة أولياء أمور طبعا يعني كيفية التعامل في المواقف الإنسانية مثل الخلافات وجهات النظر التعامل مع النفس زيادة الوعي كل ده وإحنا فعلا حاجة لها في دي الظروف أيضا في كلنا مسؤول للمعلمين باعتماد من وزارة الصحة أيضا التعليم من أجل تنمية مستدامة هذه باعتماد مع أو شراكة مع أكاديمية رانيا ومجتمعات التعلم المهنية مجتمعات التعلم المهنية من أهم الدورات حاليا وخصوصا لمدارس الأندلس عندكم لأن المدرسة تتبنى هذا التوجه الآن فأعتقد أنه جميع المعلمين في أمس الحاجة للتحاق بهذه الدورة تمام؟ هنتعرف فيها على المقصود أو معنى مجتمعات التعلم المهنية كيف يمكن تشكيلها وتفعيلها ما الذي يقود عمل مجتمعات التعلم وما أثرها على تحسين عمليتي التعلم والتعليم المجال الثاني وهو استراتيجيات التعليم استراتيجيات التعليم في 12 دورة منهم في فصل موهوب بالشراكة مع دار الحكمة التربية الواعية برنامج تطوير معلم اللغة الإنجليزية مع دار الحكمة المهارات اللغوية في المرحلة التأسيسية طرق التدريس الحديثة الدمج الشامل في الفصل لصعوبات التعلم وفرط الحركة وتشتت الانتباه حول مدرستك الفاعلية في تدريس الرياضيات من أهم الدورات الموجودة ساعة العبقرية لكل مشرفي النشاط التعلم باللعب التعليم المتميز لجميع المراحل واشراك اولياء الامور في التعليم عن بعد الدوره هذه بدأ التسجيل فيها الان وهي اشراك اولياء الامور في التعليم عن بعد اظن كلنا محتاجين نرسل هذه الدوره لكل اولياء الامور وايضا لا ننسى انه احنا كمان كمعلمين احنا اولياء امور وعندنا اولادنا في البيت وبندرسهم اونلاين فكيف إحنا نشرك أولياء الأمور في التعليم عن بعض؟ أعتقد إن إحنا كمعلمين لازم نتعاون مع بعض في إيصال هذه الدورة لجميع أولياء الأمور عندنا في المدرسة ضروري او يعني لكل أولياء الأمور مو شرط المدرسة كمان كمان خارج المدرسة من أهم الدورات الحالية واللي بدأ فيها التسجيل الآن تمام؟ المجال الثالث هو ادوات ومصادر التعلم في مبادئ تنميه الطفوله المبكره اعداد الادوات التعليميه كيف نحول ادوات التقييم لادوات تعليم من الدورات الرائعه وكيف نعد المعايير الدورتين دول من اروع الدورات المقدمه على المنصه ايضا لانه في كثير من المعلمين لسه يعني لسه ما يعرف يعني ايه يسوي روبريك كيف يعد هو بنفسه روبريك كيف نعد المعايير بتوجه المعلم بالضبط كيف يعد معايير او روبريك اللي هي مهمه جدا في التقييم وخصوصا في الفتره الحاليه لان الفتره الحاليه الطالب, الطالب هو قدامك انت ما يعني ما هتقدر تقيمه زي الاول لا لازم هتختلف معايير التقييم تماما دحين فاحنا لازم كمعلمين نعد معاييرنا بنفسنا نعمل الروبريك بنفسنا ونحول أدوات التقييم اللي إحنا نستخدمها الأدوات تعليم. فالدورتين دول مكملين لبعض. كيف نحول أدوات التقييم لأدوات تعليم وكيف نعد معايير التقييم؟ المجال الرابع هو تقنيات التعليم. فيها ثلاث دورات هي الذكاء الرقمي باعتماد أو بالشراكة مع مركز الذكاء الرقمي في سنغافورة، أربع تطبيقات لفصل تفاعلي والتعليم عن بعد للمعلمين. طبعاً دي حقنا ولازم ندخل فيها كلنا يعني من أهم الدورات أيضاً دحين في الفترة الحالية تمام طيب آه آخر شيء حنتكلم فيه بعدها حسب لكم أنتم المجال تسألوا آخر شيء هو آلية التواصل والمتابعة بيننا وبينكم بين المنصة وبينكم كمعلمين طيب هعطيكم كده بشكل سريع في نقاط كيف اليه العمل بتصير لتفعيل البرنامج بعد كده هوريكم سكرين شوتس او صور للايميلات اللي هتجيكم كيف هيكون شكلها اول شيء احنا ارسلنا جوجل فورم ليكم لمسؤول المتابعه في البرنامج وعمل طبعا ارسله للجميع المعلمين والمنسوبين والمنسوبات كله وفعلا سجل الجميع في هذا الفورم خلاص اول ما استلمنا احنا هذه المعلومات خلاص بدينا على طول التواصل المباشر مع المعلمين عبر الميل تشيمب اللي هو الانفو بيجيكم من انفو@anab.com طيب في معلمين كتير هيقولوا ما جانا ما جانا شيء لا احنا متاكدين ان هو جاء، خلاص احنا متاكدين تقنيا احنا متاكدين ولكن الفكره انه أنتو احيانا بيكون في الجهه اللي بتستلم الايميلات السيرفرز عندهم بتكون شويه فيها مشكله فبيحتاج لها بس يعني. الشيء الثاني انه كثير من الايميلات بتروح على جنك او سبام. اوكي؟ فلازم معلش نرجع نشوف الجنك والسبام. وانا بلغت عندكم في المدرسه انه قسم الاي تي ان هم يحولوا او يضيفونا احنا info@anab.com في الوايت لو في حاضر معنا احد من الاي تي اكيد آه, هياخد باله من الشيء ده لازم نضيف انفو whitelisted اناب دوت وايت علشان بعد كده الايميلات تظهر في الانبوكس على طول ما تروحش على junk ولا سبام تمام طيب متابعه المعلمين هتكون مستمره برسائل من المنصه في من المنصه هيجيكم تنويهات بمجرد ان انت التحقت خلاص وهيجيكم تنبيهات بعد كده على ضرورة إكمال المحتوى، ضرورة إكمال تسليم المهمات، ضرورة إنهاء الاختبار قبل الوقت المحدد، هتلقوا دايماً متابعة مستمرة من المنصة في التنويهات اللي بتصل لكل المعلمين. بعد كده هنرسل إيميل بعد نهاية كل دورة بطريقة الحصول على شهادات الإكمال لتوفيق إكمال الدورات. تمام فهيكون الموضوع واضح جدا مجرد ان انت بس بتمشي مع التعليمات وبتنفذها في الايميل كل جه خلاص وصلت للمكان المحدد وهوريكم كيف الايميل بيكون سهل جدا اخر شيء بيصير في نهايه كل فصل من نهايه التواصل بكل فصل ان احنا بنصدر التقرير الفصلي بعد فصل بعد كل فصل دراسي حسب التاريخ اللي بتحدده المدرسه وبنرسله لاداره المدرسه بحيث يشوفوا جميع انجازات معلميهم على المنصه. دي شكل الايميلات، اعتقد جاكم هذا اول ايميل، ده اول ايميل اترسل من انفو اتعناب دوت كوم، يا الكل يدور في الجنك او سبام حيلقى الايميل. الايميل ده من اهم الايميلات اللي حتجينا، ليه؟ لانه الايميل ده بيوجه بيوجه المعلمين كلهم لطريقه التسجيل، خطوات التسجيل على المنصه. كيف أنشئ حسابي هتلقوا هنا في أول خطوة إنشاء الحساب وهتلقوا لينك اللينك ده clickable يعني مجرد ما أضغط عليه في الإيميل هيوديني على المنصة وهبدأ أسجل دايركت هيكون الموضوع أسهل لما أدخل عن طريق الإيميل ثاني شيء في تفعيل الحساب بعد ما هتسجل على المنصة هيجيك إيميل على إيميلك حق المدرسة اللي انت سجلت بيه على المنصة ولازم نكون دقيقين جداً في ده الموضوع لما نسجل على المنصة لازم نسجل بالإيميل اللي ترسل لنا إحنا كمنصة أعناب من إدارة المدرسة كل الإيميلات اللي تسجلت من إدارة المدرسة اللي انتوا كتبتوها بنفسكم كانت at as.edu.sa تمام؟ الايميل ده هو اللي لازم تسجله بيه على المنصه في انشاء الحساب. ليه؟ لانه في التقرير لما نصدر التقرير ندخل على المنصه على الداشبورد بالايميلات دي اللي جاتنا من الاداره علشان نطلع او نستخرج التقرير اللي هيقول لنا اداء واكمال واجتياز وكل انجازات المعلم. فاذا المعلم سجل بايميل مختلف ما حيظهر في التقرير نهائيا أكنه غير موجود تمام فإسمه واحد كاتب قدامه صفر ليه لانه مو موجود عندي هو مسجل بايميل ثاني وانا الايميل اللي داخله بيه علشان اصدر التقرير وعلى الداشبورد واشوف انجازه ايميل المدرسه تمام وده ده السبب انه احنا وحدنا الايميل علشان نكون كلنا فاهمين او في طريق واحد، خلاص هو ايميل واحد اللي هنسجل بيه اللي اترسل لنا من اداره المدرسه اللي هندخل بيه على المنصه اللي احنا هنصدر بيه التقرير. حلقه واحده تمام؟ نفس الايميل ده بعد ما تسجل هيجيك عليه تفعيل للحساب، تدخل على ايميلك هتلقى ايميل جاك لتفعيل الحساب هتضغط عليه تفعل حسابك. بعد كده يمكنك بكل بساطة الالتحاق بأي دورة على المنصة تتصفح الدورات تدخل على المنصة وتتصفح الدورات تبدأ تلتحق بأي دورة أو على حسب الجدول اللي انتم حددينه مع مسؤولي التنمية المهنية بكل قسم في المدرسه حتى لو انت عندك جدول محدد من مسؤوليه التنميه المهنيه طبعا هنلتزم بيه ولكن اذا حبيت تلتحق بدورات ثانيه زي دورات جديده اطلقت زي دورات قديمه بس انت حابب تلتحق فيها طبعا دي التفكير الشخصيه والمنصه منصتك تقدروا تدخلوا في اي وقت وتلتحقوا باي دورات تمام؟ فالايميل ده يا جماعه اهم ايميل لازم نتاكد انه وصلنا واحنا متاكدين كمنصه ان احنا خلاص ارسلناه. على الإيميلات اللي جاتنا حاجة المدرسة فرجاء نرجع للإيميل حاجة المدرسة ندخل على جونك أو سبام ونتأكد من وجود الإيميل ولو في أي مشكلة ترسلونا على info.anab.com تمام؟ طيب الإيميل الثاني ده الإيميل الثاني اللي المفروض أترسل لكم اللي هو موعد اللقاء الإلكتروني اللي إحنا فيه اليوم الwebinar تمام؟ خليني أشوف في أحد بيكتب شيء آه. أستاذ أحمد صالح بيقول ما شاء الله عرض رائع أشكرك أستاذ أحمد هل هناك دورات أخرى غير الدورات المذكورة؟ في دورات طبعا يا أستاذ محمد صلاح هتكون موجوده احنا كل شهر بيكون في تحديث للدورات او يعني بنضيف عليها كل شهر من دورتين لثلاث دورات فانت لازم تتابع طبعا كل شهر وبتشوفها على تصفح الدورات واحنا بنرسلها في ايميلات زي الايميل اللي بيجيكم دل زي اللي انتم شايفينه ده بالضبط هيجيكم من انه في دوره كذا تم إطلاقة في دوره كذا تم اطلاقها فبيخلص انتم بتقدروا تنطحوا فيها تمام هل الشهادات برسوم نعم زي ما قلت يا استاذه نوف الشهادات برسوم ولكن احنا كنا حريصين جدا انها تكون رسوم رمزيه لانه طبعا معانا جهات شريكه لهم طبعا ريفينيو شير اوكي الارشاد الاكاديمي له دور مؤثر في نظام المقررات اين هو في منصه اعناب الارشاد الاكاديمي احنا كاتبين في الارشاد في م... انا يا يعني استاذ محمد كان في دوره هي الارشاد المهني موجوده في ال... في المنصه تهاني انا سجلت بايميلي الشخصي بعدها عدلت الايميل نعم إحنا اخذنا الايميلات حق المدرسه بس اي ايميل تاني ما هو موجود خلاص شلناه تمام اوكي ايش تاني هنا لو عندي حساب سابق في المنصه الغي لا ما تلغي بس تدخل مين ابو مين ما اعرف ابو مين ما طيب اللي عنده حساب سابق في المنصه يلغيه يدخل على الاعدادات يغير الايميل بس عشان يعني يحافظ على الدورات اللي هو اجتازها وانجازه على المنصه شهادات الدورات لو اجتزناها توصل لايميلاتنا نعم طبعا اول ما تجتازي الدوره تدفعي الرسوم خلاص على طول تقدر تحمل الشهاده في ساعتها طيب اللي بعده هل اعناب منصه مثل زوم وتيمز لا احنا منصه تدريب وليست تواصل يعني احنا لما نحب نعمل لقاء زي ده بنعمله على زوم او نعمله على تيمز او نعمله على اي منصه اخرى يعني ولكن المنصه نفسها مالها يعني زي زوم وتيمز بس ان شاء الله ان شاء الله يكون عندنا هل يوجد دورات متخصصه في تعلم عن بعد اظن انا غطيت السؤال ده في عندنا دورتين دحين تعلم عن بعد للمعلمين والاشراك اولياء الامور واحنا طبعا. هل هناك دورات خاصه باللغه العربيه؟ خاصه للصفوف الاوليه ما محت... إيه حد ايوه في المهارات اللغويه المرحله التاسيسيه الدكتوره وفاء التجل اغلب الدورات وقتها كانت آه ال... آه ما في وقت بيفوت يا استاذ محمد. الدورات اول ما بتخلص تاني يوم بتفتح تاني ما في شيء، يعني الدوره عندنا ما بتنتهي، الدوره أول ما يخلص وقتها المحدد تفتح ثاني يوم مرة ثانية على طول، فما في شيء اسمه انتهى، كله موجود. طيب. الضرورة حد من التقنية يكون موجود معنا. لو في أي مشكلة تقنية على طول حضرتك يا دكتور تقدر تراسلنا على info@anab.com، فورا حيرد على الاستفسار أو المشكلة اللي بتواجهك. طيب نحتاج دورات متخصصه في الارشاد الطلابي والنفسي في هذا الارشاد الطلابي والنفسي فعلا موجوده في الخطه تكون قريبا على المنصه ان شاء الله. وايضا الروبوت وفي أشي يعني في دورات كثير ومواضيع كثير على المنصه ان شاء الله. مين يدفع الرسوم المعلم. توضيح اليه التسجيل اكثر حاضر هوضحها اكثر. ما في دورات منتهيه اللي اسمها منتهيه لا خلاص يعني دي كانت دوره سيشن يعني يعني خلاص سيشن وانتهت وبتفتح بره تانية على طول فانت تشوفي اللي اللي فتحت الثانيه خلاص منتهيه يعني خلصت بس تفتح بره ثانيه ثاني يوم على طول اوكي آه الان تواريخ الدورات يا استاذ بركات الان الدورات محدده بتواريخ ولكن آه بنهايه اكتوبر ان شاء الله او بعد اسبوعين آه خلاص حنطلق الاصدار الجديد للمنصه آه وحنحتفل به جدا معاكم وما حيكون في اي تواريخ للدورات المعلم بمجرد ما يلتحق بالدوره آه بيخلصها آه بي وقت ما آه يتحلو له وما حيضطر ينتظر اربع اسابيع عشان يحصل على الشهاده ولا اي شيء من ده خلاص حتكون مستمره بعد كده وموجوده فور خلاص ما حيكون في تحديد. طيب. فيديو توضيحي للإيميل. أنا هشرحه مرة تانية حق الإيميل علشان لغة فرنسية. لا للأسف لسه ما في لغة فرنسية على المنصة. بس أنا هكتبها في الليستة دحين. طيب اذا تجاوزت اختبارات المراحل الثلاثه ونهيت جميع للطلاع على الفيديو ولكن ما ارسلته على ايميلي اني مبروك لقد اجتزت من مثل زمان. يعني حضرتك يا استاذه بشاير تجاوزت المراحل الثلاثه اللي هي ايش المراحل الثلاثه انك شفتي اكملتي المحتوى مشاهده المحتوى وسلمت المهام وسلمتي الاختبار. بس ما جاكي انك اشتاستي طيب هل رسلتي info.com كتبتي للفريق التقني اول ما تكتبي مشكلتك دي على طول هيردوا عليكي اوكي تسجيل هذا اللقاء وين نستقبله او نجده انا حرسله لأستاذا نور العمودي وهي راح يكون عندها ان شاء الله وهي ترسلوا للجميع مسؤوليه التنميه المهنيه وهيكون عندهم. تمام؟ طيب انا مسوي دخول الان استاذ عوض، انا مسوي دخول الان من خلال ايميل زوم الخاص بي وليس من خلال ايميل المدرسه عادي ولا لازم اسوي دخول الان من خلال ايميل المدرسه؟ ايميل زوم الخاص بي تسوي دخول فين؟ دخول للمنصه يعني تسجيل في المنصه ولا هنا في اللقاء؟ لو في اللقاء هنا لا عادي، اللقاء تدخل باي ايميل مو يعني مو شرط، لكن على المنصه على الدورات لازم بايميل المدرسه. تمام؟ طيب كيف اسجل شو كيف اسجل في دوره جديده؟ اتمنى التوضيح لجوده مهارات التدريس في القرن الحادي والعشرين. اول شيء لازم تسجل في المنصه. هتدخل على المنصه اولا لازم اعناب دوت كوم. مرة سهل الموضوع، هتكتب أنا هكتبها لكم تحت هنا أعناب .com. أول ما نكتب كوم هي أول آه, لينك هيظهر لي في جوجل، في جوجل عادي جدا تمام؟ نسجل في المنصة بإيميل المدرسة بالاسم الثلاثي بالعربي، باللغة العربية، ما في نيك نيمز، ما في صقر الجزيرة ولا ااا مدري مين ما في خلاص لازم ليه؟ لانه الاسم ده هو الاسم اللي هيصدر في الشهاده يعني شبيه الريح هيصدر في الشهاده شبيه الريح صقر الجزيره هيطلع في الشهاده صقر الجزيره فبليز لازم نسجل بالاسم اللغه العربيه الاسم حقنا الواضح الجميل باللغه العربيه تمام؟ طيب كيف ادفع رسوم الشهاده وكيف كيف اقدر استلمها استاذ ايناس استاذ ايناس اول ما بتخلص الدورة بيجيكي على طول فورا ايميل كيف تستلمي الشهادة على طول بتدفع الرسوم لاستلام الشهادة وبتخديق بنفس اللحظة بت... بت... بت... بت... بتقدر تحمليها على المنصة كله على المنصة أوكي انا اتممت ايش والله الاسئله مره انا ماني شايفه اش ذا مره كثير انا اتمم دوره اربع فصول تفاعليه استاذه اماني وتم اختبار وتم الاختبار ولم يظهر لي شهاده ارسل على info@aenab.com فورا استاذه عماد ايش سؤالك هل سؤالي واضح اظن انا جاوبت صح آه الدورات التي تعثرنا في اكمالها سابقا هل يمكن اعاده فتحها واكمالها طبعا تقدري تدخلي الدورات مرة تانية هي على طول اول ما بتخلص بتفتح مرة تانية تاني يوم فورا فتقدري يا أستاذة مشاعر تدخلي على طول وتكملي دوراتك من الأول بالنسبة لدورة التعلم باللعب انا شايف انها بدأت من 17 سبتمبر حتى 17 أكتوبر طيب هل ألتحق بها وقد مر منها تقريبا نصف المدة عادي جدا احنا فتحيناها ليه شهر علشان تقدر في اي وقت تدخلها وتنظم ليها طبعا تقدر تنضم ليها وتخلصها في انت ممكن تخلصها في يومين ثلاثه فقط. بس احنا ما المجال علشان المعلمين ياخذوا اكبر قدر من الوقت. طيب سجلت وجدت كل الدورات انا قلت الدورات المنتهيه لا نسجل فيها نسجل في الدورات في نفس الدوره بس تكون مفتوحه. في المنصه الاصدار الجديد ان شاء الله اللي هو في اخر اكتوبر ما حيكون في شيء اسمه دورات منتهيه. المشكله دي ما حتواجهوها خلاص ما حتشوفوها. أنتوا للاسف دحين بتشوفوها على المصاري، بس بعد كده ما حتشوفوها. احنا علشان كده عملنا الاصدار الجديد عشان نتجنب كل التساؤلات اللي إنتوا بتسالوها الان. تمام؟ بس هي الدورات المنتهيه سيبوكم منها خلاص اللي عليها بالاحمر دوره منتهيه انسوها. شوفوا نفسها في الدورات الحاليه. هل تعتبر الدوره محسوبه حتى لو اخرت الدفع شوي؟ ايوه، حتى لو اخرت شوي ممكن تطلبيها، عادي جدا. سجلت، خلاص، اوكي، هذا جواب عليه. هل تعتبر الدورة محسوبة لو أخرت الدفع؟ نعم اوكي الشهادة معتمدة ومختومه نعم معتمدة من أعناب ومن الجهة الشريكة أو مختومة هل يمكن التسجيل في أكثر من دورة فكت واحد طبعا طبعا أستاذ أيمن تقدر تسجل في أكثر من دورة فكت واحد هل هذه دورات إجبارية حتى وإن كان عندي دورات مثلها من مصر شوف هو ما في شيء إجباري إحنا أعطناك دحين منصة في يدك تقدر تدخلها في اي وقت في اي مكان وبراحتك بس هي الفكره ايه؟ الفكره انه ما في دوره زي الثانيه، يعني انا ممكن اقدم طرق التدريس ومدربين عشرة مدربين ثانيين بيقدموا طرق التدريس بنفس العنوان بنفس المحتوى بس انا طرحي للموضوع مختلف عن طرح زميلي مختلف عن طرح زميلي الاخر الطرح المختلف للدورات بيثري الموضوع أكثر وبيعطي الإنسان فعلا توسع علمي رهيب في الدورات يعني أنا لما أحضر تدريب مدربين والله أنا لو حضرت مع نفس المدرب كذا مرة بلجأ أنه طرحه للموضوع بيختلف كل مرة فهي دي الفكرة أستاذ نادر أظن أتمنى أكون اجبت طيب، هل يصدر في التقرير الفصلي فقط للدورات التي دفعنا رسومها وحصلنا على الشهادة أم التي اجتزناها بدون شهادة؟ كله بيظهر ما في شيء اسمه اللي حصلنا على الشهادة بس كل دوراتك اللي اجتزتها بتدخل في التقرير حتى اللي لم تكملها بتظهر في التقرير تمام؟ شكراً لك أستاذ عماد هل الشهادات؟ أخا جوابت عليها طيب، أنا كمرشد طلابي يمكن الاستفاده من دراسة اللغات على منصة أعناب يعني إيه لغات؟ إحنا ما عندنا لغات على منصة تعناب. يمكن ي... ما فهمت السؤال دكتورة هل الدورة حضورية أم عن بعد؟ الدورات كلها عن بعد، ما في حضورية أبداً ما في حضورية، إحنا ما عندنا دورات حضورية إحنا منصة تدريب رقمي رقمي فقط، تمام؟ طيب أستاذ أحمد يقول تم التسجيل أشكرك أستاذ نادر أنا اللي أشكرك جدا طيب هل يتوفر دورات تتناسب للطلاب؟ للطلاب لا إحنا دوراتنا كلها للمعلمين إحنا تركيزنا كل إحنا منصة لتدريب المعلمين خلاص طيب أستاذ أحمد يقول إنجليزي مثلا في دورة واحدة باللغة الإنجليزية على المنصة وايضا يعني زي ما وضحت قبل كده انه المنصات اللي باللغه الانجليزيه والمحتوى الانجليزي متوفر بشكل رهيب عشان كده احنا تخصصنا في اللغه العربيه ومصرين على فكره لانه احنا متميزين بها تمام طيب اكمل معاكم لو شوف اي شيء اه في ايميل ثالث هيجيكم ضمن السلسله اللي هنرسلها هو الاسئله المتكرره والشائعه اللي بتجينا من المعلمين بنضمها هضمها كلها في ايميل عشان الكل يستفيد من اسئله بعض يعني لو تلاحظوا شوفوا كيف اللقاء اليوم عشان الاسئله كلها مع بعض فاحنا استفدنا كلنا من اسئله بعض نفس الشيء حيصير لما اشوف اسئله بتجيني متكرره شائعه جدا حجمعها كلها في ايميل وهرسل لكم هي على انفو بنفس الطريقه اللي ارسلت فيها الايميلين اللي فاتت تمام طيب ده هيكون الايميل الثالث بعد كده هيكون ايميلات المتابعه احنا لين هذا الايميل الايميلات اللي هي الاولى حقه الالتحاق انه كيف تسجل كيف تلتحق الويبنار اللي هنلتقي فيه اللي هو اللقاء هذا الاسئله الشائعه كده خلصنا بالثلاثه ايميلات دي سلسله ايميلات الالتحاق والتسجيل هنبدا في سلسله المتابعه سلسله المتابعه اللي هي ايش اللي هي هيجيك فجاه ايميل يقول لك انت تهانينا انهيت ما يقارب كذا في المية من محتوى دورة المهارات اللغوية في المرحلة التأسيسية، وسلمت 75% من مهارات الدورة، تبقى لك إكمال المشاهدة وتسليم مهمة واحدة فقط لإنهاء الدورة. ابدأ بمشاهدة الوحدة الرابعة، يعني هنتابعك ونوجهك علشان ما تفوتك الدورة ولا يفوتك الإكمال. تمام؟ طيب. بعد كده مثلا يجيك إيميل سجلت مرحباً وبإسمك سجلت في دورة المهارات اللغوية في المرحلات التأسيسية وشاهدت فقط كذا في المية من المحتويات قبل أن تتوقف نحن حريصون على تقديم محتوى يرتقي لتطلعاتكم إن كنت لا ترغب بإكمال الدورة فضلاً أخبرنا هنا لماذا؟ طيب هل غيرت رأيك وهتكمل؟ شاهد الدورة الآن طب هل تواجه مشكلات تقنية؟ يمكنك كتابه المشكله كرد على هذا الايميل وفريقنا سيكون سعيدا لمساعدتك وهكذا اوكي هيجيك ايميل زي اللي على الجنب ده على اليسار تهانينا لقد انهيت دوره كذا بامكانك الان اصدار الشهاده هذا اللي كان بيسالني على موضوع الشهادات بتجيك الرساله دي بامكانكم الان اصدار الشهاده طب ما اهميه التحق بدوره عن بعد؟ تلقى الاجابه لماذا اصدر الشهاده لدوره عن بعد؟ بعدين في الاخير ادفع وحمل الشهاده الان تمام؟ اوكي طيب في هنا هل توجد دورات خاصه مادة الرياضيات؟ نعم في دوره الان بدا التسجيل فيها هي دوره فعاليه ماده الرياضيات يا ندخل فعاليه تدريس الرياضيات ندخل ونسجل عليها كل معلمين الرياضيات موجوده في الدورات المرتقبه على المنصه اوكي طيب لو سمحتي انا ان هي الدوره وطلبت الشهاده ولكن ما جاتني رساله طرق السداد. طرق السداد موجوده على المنصه على نفس الدوره. ولو واجهتك المشكله في يمكن بس انت عم انت عارفه تدخلي على طرق السداد. اكتبي الانفو انفو@عناب.com، اكتبي لهم انه انا احتاج دوره احتاج شهاده كذا كذا وما جاتني رساله طرق السداد او ماني عارفه اوصل لطرق السداد، هيرسلولك لك فورا طرق السداد تقدري تاخذي الشهاده. طيب في سؤال طبعا يسدد رسوم الدورات التي تم اجتيازها وليس للكل، طبعا اللي اجتازتها ومحتاج شهادتها سدد رسومها صح كده يا استاذ محمود؟ طيب استاذ عماد بدا يتواصل مع استاذ محمود على الشات وبيسال يا استاذ محمود انت كم رسوم الدوره فياريت يا استاذ محمود تجاوب عليه. طيب تم تاكيد حسابك بنجاح مبروك يا استاذ احمد حلمي. طيب العشر شهادات اللي هتوزعوها آه دي كمدرسه. آه اوكي، هيكون فيها الدورات اللي اجتزناها آه الدورات ال شهادات دي هتكون المعلمين المتميزين اللي هتختارهم المدرسه. طبعا لازم يكونوا مجتازينها، طبعا يعني. طيب؟ نرجو الاهتمام بدورات الارشاد النفسي والاجتماعي، شكرا لحضرتك، اهلا استاذ محمد صلاح. آه في دورتين مهمه جدا للارشاد النفسي عندك كوتش طلابك وعندك انا والاخر. مهمين جدا على المنصه هتحضرهم وهيعجبوك انا عارفه وهتستفيد منهم كثير. هل يوجد دورات خاصه بالاجتماعيات؟ لا لسه، دورات الاجتماعيات في المرحله القادمه ان شاء الله. هل يوجد دورات لهيوب الكلام والنطق وصعوبات التعلم؟ في دوره واحده اسمها الدمج الشامل، بس ما فيها الكلام والنطق، فيها فرط الحركه فرط الحركه او تشتت الانتباه. طيب هل ممكن بعد الدوره اذا قررتوا ترسلوا تسجيل؟ طبعا اكيد. هل يمكن الحصول على شهاده ورقيه للدورات ام مجرد شهاده؟ تقدر تطبعها حضرتك ورقيه زي ما تحب، احنا بنرسلها PDF دي لانه احنا دوره احنا منصه رقميه زي كل المنصات الرقميه بيرسلوها بي دي اف وانت تقدر تطبعها. ما عندنا شهادات ورقيه. آه في احد محتاج الانفو؟ حاضر هكتب الانفو دحين. في دورات الان وكيف نعرف ان في دوره وهل في دورات تختص باللغه العربيه في دورات طبعا الان كل الدورات متاحه على المنصه الان في 33 دوره على المنصه تقدر تدخلوا على المنصه على تصفح الدورات او الدورات الحاليه والدورات المرتقبه وتدخل تشوف الدورات كلها وفي دوره تختص باللغه العربيه اسمها مهارات المهارات اللغه الاساسيه لمرحله اللغه مرحلة التعليم الاساسي هرجع للدورات دلوقتي هي. هل يوجد دورات لماده العلوم وفروعها كيمياء وفيزياء لسه ولكن في الخطه موجوده خلال السنه الجايه ال... دي السنه ان شاء الله 21 هل في دورات للغه الانجليزيه دوره واحده يا استاذ عمرو هل يوجد دورات خاصه مقررات الإسلامية لسه عندي حساب على المنصه اوكي عندك حساب على المنصه لو بايميل المدرسه ممتاز لو ما المدرسه ادخل على اعدادات وغير ايميلك لايميل المدرسه. هل جميع الدورات برسوم؟ نعم جميع الدورات برسوم ما عدا دورة حاجة وزارة الصحة كلنا مسؤول ودورة ساعة عبقرية لمسؤولين النشاط. طيب استاذ مستر عمرو رزق تستفسر تفضل استاذ عمرو تستفسر بس ما كتبت الاستفسار. طيب متى توقيت الدورة يا دكتورة؟ هل توقيت محدد أم مختلف؟ أستاذ عماد الدورات توقيتها يعني تقصد تاريخها كل دورة على المنصة مكتوب تاريخها، كل دورة هتلقى مكتوب تاريخها. طيب بعض الدورات محددة الاشتراك والبعض الآخر بدون تحديد اشتراك، هل هي مجانية؟ الدورات اللي مو مكتوب في عندنا دورتين دحين على المنصة لازم تدفع قبل ما تدخلها وده طبعاً شرط من الشريك. تمام؟ لكن باقي الدورات عادي بتدخلها لان المحتوى مجاني اللي بتقدر تدخلها فورا دي كل الدورات عندنا تدخلها فورا بدون تسجيل بدون دفع رسوم دي محتوى مجاني ولكن الرسوم بتكون فقط للشهادات بس في دورتين فقط على المنصة لازم يندفع لهم قبل ما ندخل هو نفس سعر الشهادة على فكرة بس بدفع قبل تمام؟ طيب عندي حساب قديم على المنصة منذ سنوات ابقي عليه ابقي عليه دكتور سيد ولكن ادخل على الاعدادات غير الايميل بس يعني خليه نفس الايميل اللي انت ارسلت لنا هو على الجوجل فورم اللي كتبته هل هذه الشهادات معترف بها في مصر؟ معترف بها في مصر يا استاذ محمود هذه سؤال مهم جدا والله انا ما اعرف النظام في مصر كيف يعني انت عارف كل كل دوله اكيد لها معاييرها او لها الرولز حقتها في ما اعرف والله هل معترف بها في مصر او لا بس هنسال ونشوف الشيء ويا ريت انت لو عرفت تدينا خبر برده هل ممكن الاشتراك في اكثر من دوره فقط واحد اجبت وقلت نعم آه صباحا او مساء أستاذ عماد لا ما فيش صباحا او مساء الدورات مسجله يعني في اي وقت حتى لو انت في مسافر في بلد ثانيه ووقتك كده في وقت راجعنك مثلا الساعه 12 أو واحده بالليل انت حر تدخل وقت ما تبغى في اي مكان طيب أستاذ عمر بستصر حتى دورات اللغة الإنجليزية أوكي تمام جزاك الله خير على توضيح شكرا لي هل سيتم إعادة الدورات المنتهية مرة أخرى فوراً تاني يوم أول ما الدورة بتنتهي تاني يوم تفتح خلاص الحضور للدورات والرسوم الشهادات مظبوط الدورات مجانية الرسوم للشهادات فقط هل يمكن الحصول على محتوى الدورة ومتى أي الدورة أي الدورة نقصد باقي من الزمن خمس دقائق على انتهاء اللقاء وما أبغى أطول عليكم. أوكى كل الشهادات برسوم نعم كل الشهادات برسوم مع عدد دورتين كلنا مسؤول باعتماد وزارة الصحة وساعة عبقرية هل يمكن الحصول على محتوى الدورة اللي أشارك فيها طبعا طب الدورة متاحة لكم أي أحد بيشترك في الدورة المحتوى قدامه حقه وموجود على طول فرفر يعني في مدى الحياة تقدر ندخل على المحتوى في أي وقت. خلاص طالما التحقت بالدورة الدورة صارت مفتوحة ليك مدى الحياة. تقدر تدخلها وقت ما تبغى وتعيدها وتتفرج عليها أكثر من مرة وتقرأها. خلاص؟ في أسئلة ثانية؟ طيب أكمل. طيب أكمل. خلاص عرفنا دي إيميلات إيه؟ المتابعة. اللي فاتت كانت إيميلات إيه؟ الالتحاق. التسجيل والالتحاق. صح؟ دحين دي ايميلات المتابعه فلازم نكون مركزين في الايميلات، دايما نتابع الايميلات اللي بتجينا، ندخل على جنك وسبام عشان نتاكد الين ما الاي تي يعملونا طبعا يضيفونا وايت ليستد علشان تجيكم على الانبوكس فورا، اوكي؟ طيب كده تقريبا كان اخر شيء، احنا دحين عندنا اراء المشتركين بالبرنامج عشان نطمنكم، هذه كانت الاراء كلها الحمد لله برنامج رائع أتمنى الاستمرار في طرح دورات متنوعة بما يتناسب مع التطور العلمي دي قادة المدارس كلهم اللي اشتركوا فيه يعني طبعا جبنا بعض الأراء لأنه ما نقدر نكتب كله في البرزنتيشن عشان ما يكون طويل عليكم بس الحمد لله كلها كانت إيجابية دي نتيجة الاستبيان الرضا اللي احنا عملناه للمدارس وكانوا الحمد لله كلهم راضي جدا معظمهم الحمد لله ما في أحد غير راضي أبدا أه بدي برضو بعض آراء المتدربين المعلمين أه وقاده قادة مدارس أه ده متدربين برضو أوكي. هنا للتواصل زي ما قلنا أه اللي كان بيطلب مني الإيميل اهو مكتوب على السلايد تحت info at كوم خليني اكتبه هنا مرة ثانيه info تعانى بدوتكم، هنا إنفو كل استفساراتكم، كل أسئلتكم يا ريت ترسلوها على إنفو تقنية أكاديمية تخص الدورات تخص الشهادة تخص أي شيء ترسلها على إنفو وفورا هنجاوب عليكم وفورا أنا هجمعها كمان المتكررة منها في إيميل واحد وحرسل لكم هي علشان كلنا نستفيد من أسئلة بعض تمام؟ و. اذا احتجتوا اي لقاء اخر معايا لتوضيح اي شيء تحتاجوا اطلبوا من مسؤوليه التنميه المهنيه عندكم هم حيواصلوا معايا حيبلغوني وانا هرتب لقاء معاكم مره ثانيه ونجلس مع بعض نتكلم مع بعض فيما يخص الدورات فيما يخص حتى لو محتاجين جلسه بس كده كوتشنج نجلس مع بعض عادي أنا تحت أمركم في أي وقت خلاص المنصة منصتكم وإحنا معاكم وعارفين قد إيش أنتوا بتتعبوا قد إيش آه وقتكم ضيق بس إحنا بنحاول بقدر المستطاع نوفر لكم منصة تخدمكم تناسب وقتكم في المرونة اللي تريحكم علشان تستمروا في التطوير المهني اقتراحاتكم جدا مهمة لنا لا تترددوا أبداً في إرسال أسماء دورات تحتاجوها مواضيع مهمة محتاجينها مواضيع شايفين أن هي المنصة تحتاجها دعم زايد للمعلمين في نقطة معينة لقاء عن شيء معين أو موضوع معين إحنا تحت أمركم مقترحاتكم هي اللي بتطورنا وإحنا وإنتم بنتطور مع بعض تمام؟ أشكركم من القلب جداً جداً جداً وأنا سعيدة جداً بلقائي معاكم وكنت أتمنى طبعاً أن يكون لقاء حضوري وأشوفكم وتشوفوني بس إن شاء الله بندعي من قلوبنا أنه الله يرفع عننا البلاء والوباء ونتقابل مع بعض في كل فروعكم في كل المدن حضورياً إن شاء الله بأمر الله قريباً وأشوفكم على خير وبالتوفيق مع السلامة